віктор прийшов на один із пунктів щеплення, аби отримати другу дозу вакцини від covid 19. Каже, першу ін'єкцію отримав 17 березня. Побічних реакцій у чоловіка не було. Нічого не було, абсолютно. Абсолютно, я навіть не відчув, що там якісь були побічні дії. Вчуває себе хорошо. І от все нормально. Ніла Леонідівна теж прийшла на повторне щеплення. Наразі заповнює інформативну згоду. Першу дозу отримала 3 березня. Все добре було. Ще працювала до ранку, бо я працюю сутками, Добу нормально, все добре. Окрім інформативної згоди, при вході сімейні лікарі перевіряють паспортні дані та ідентифікаційний код, зазначає сімейна лікарка Людмила Хаба. Приходить пацієнт, реєструємо його, так? і все, йде на щеплення. Наразі обласний центр отримав 6 тисяч доз для проведення ревакцинації, каже головна спеціалістка управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Ірина Кондратюк. Це якраз покриває необхідність вакцинувати другою дозою тих, хто був щеплений перший місяць вакцинації, тобто березень. А далі ми будемо бачити за потребою, де хто перехворів, дехто потребує відтермінування вакцинації. Ми будемо бачити за потреби, отримувати будемо подальше. Через затримку поставки AstraZeneca в область графік ревакцинації сповільнився, визнає Ірина Кондратюк. Вакцинальний процес другою дозою Австрії ми розпочали сьогодні. Відразу чотири бригади працюють в чотирьох, напрямках, тому що ми якби вже тратили трохи часу. Маємо майже три тижні вже пропущеного часу і зараз надолужуємо ситуацію. Якщо ми такими темпами будемо працювати найближчий тиждень, то ми вже вийдемо вже вирівняємо ситуацію. В подальшому будемо працювати вже в звичайному режимі для вакцинації тих людей, чия черга підходить вакцинувати другий раз. Ірина Кондратюк додає, сьогодні працювали чотири пункти щеплення. Сьогодні вакцинальні бригади працюють в міській лікарні, де вакцинують перші групи, які проходили вакцинацію в перші дні вакцинації. Ще одна група поїхала, бригада поїхала в Деражню, де вакцинують медичних працівників. Також вакцинують медичних працівників в скарженцях. І вакцинація відбувається в кардіодіспансер, медичний центр системи судинних захворювань. За словами Ірини Кондратюк, сьогодні ревакцинували 400 людей. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.